Me ollaan Rovaniemellä. Täällä on Harry Potter-tapahtuma, mikä on yhteistyössä kirjaston ja nuorisopalveluiden sekä kulttuuripalveluiden yhteisprojekti. Ensimmäinen laatuaan ja tämä digitaalisen nuorisotyön työpaja on semmoinen taikasavo työpaja. Meillä oli tuossa aikaisemmin semmoinen kuukausi markkinointitapahtuma, mikä oli pelkästään semmoinen taikasavotyöpaja ja sitten nyt on se itse sen taikasavotyöpajan toisinto sitten. Me tehtiin siinä tuota, semmoisia taikasauvuja, se oli erilaisia koristeluita tietenkin, ehkä perinteisempää kädentaitoa, mutta sitten siihen oli yhdistetty semmoinen ledi-ominaisuus. Elikkä tuota, lapset sitten teki itse, kolvaili joko ohjaajan tai sitten tuota, ohjaaja avustuksella tai sitten itsekseen, vähän iästä riippuen, ja tekivät semmoisia yksinkertaisia ledivalopiirejä, että taikasauvan päähän tulee sitten lediä. Sehän oli tietenkin huikea innostus monelle. Me haluttiin yhdistää jollakin lailla teknologiaa tähän tapahtumaan. Elikkä, ö, on ollut muitakin aikaisempia toimintoja pelitoiminnassa tai kädentaitojutuissa on ollut e-tekstiilejä tai muita vastaavia, mutta ne on ollut hirveän paljon irrallisia monesti ehkä se, se teknologia osuu siinä toiminta, mutta tämä tapahtuma taas tunnen taikasauva, niin siihen kuuluu tietenkin valo valoa ja loitsuja, niin se oli semmoinen luonnollinen osa-alue yhdistää kaksi mielenkiinnon asiaa. sen lapsen tai nuoren ikätasoon riippuen, niin voi oppia käytännön taitoja, Kolva, jollekin voi olla ensimmäisiä kokemuksia kolvaamisesta, tai nähdä semmoista, näkee vähän miten se virtapiiri toimii, Toimii ja tuota, sitten taas niin kuin ehkä nuoremmille lapsille, jotka, jotka ei itse vielä pääse kolovaamaan, niin ne kuitenkin saa ensikosketuksen, näkee ja niin kuin kokee, että mitä se käytännössä sitten tekee. Lisäksi sitten siinä työpajassa on nyt semmoinen loitsu, loitsupaja, voisi sanoa, että siinä pitkällä valotuksella tehdään loitsuja. sitten Sekin on semmoinen omanlaisensa elementti siinä taikasauvan kyljessä. Se antaa ihan uuden ulottuvuuden. Tuota, perinteiseen vaikka kädentaitoihin lisättynä. Ja sitten tuota, se kiinnostaa, herättää mielenkiintoa monelle lapselle ja on vähän erilaista. Se on kuitenkin hyvin, hyvin yksinkertaista. Että jos ei ole aikaisemmin vaikka itse mm, kolvannut tai ei ole perinteinen sähköoppi kovin tuttua, niin esimerkiksi koulujen kanssa voi tehdä yhteistyötä. Monesti yläkoulussa on jo samanlaisia opetusaiheita, niin sinne varmaan oppitunnille pääsee Nuorisohjaajakin mukaan tutustumaan. Ja muutoko uusia yhteistyökumppaneita ideoimaan. No meidän tehtävä on kasvattaa ja niin nuoria kokonaisvaltaisesti ja nyt haluan paljon uutisissakin, että esimerkiksi niin nykynuorison digitaidot tai tämmöiset vaikka tietokoneella oleminen ja vaikka kansio logiikata ne hämärtyy niin paljon ja ihmiset enää osaa tehdä mitään. Sitten sama tulee tähän maker-puoleen niin, niin tuota, se on kuitenkin aika tärkeä taito, että ymmärtää jotain elektroniikasta ja, ja tuota, rikotaan sellaista jäätä ja pelkoa siitä aihealueen ympäriltä, että okei okay, joku sähkölaite meni rikki, ei voi tehdä mitään ja se on hauskaa kädellä tekemistä.